નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ છે ભૂતિયા નીતા હું આજે ઇપીસી ફોરના યુનિટ નો ટૉપિક છે અક્ષમ બાળકોના શિક્ષણ અંગેની રાષ્ટ્રીય કક્ષાની નીતિઓમાં એસએસએ એટલે કે સર્વ શિક્ષા અભિયાન વિશે પ્રેઝન્ટ કરીશ સર્વશિક્ષા અભિયાનને પ્રાથમિક શિક્ષણના સાર્વત્રિકરણ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ એક સમયબદ્ધ કાર્યક્રમ છે ભારતના બંધારણમાં છ્યાસીમાં સુધારા દ્વારા આ કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જે છથી ચૌદ વર્ષના બાળકને તેના મૂળભૂત અધિકાર તરીકે મફત ફરજિયાત અને સાર્વત્રિક ધોરણે પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટેનું સમયબદ્ધ માળખું પૂરું પાડે છે જે છથી ચૌદ વર્ષના તમામ બાળકોને મૂળભૂત બંધારણીય અધિકાર તરીકે લિંગ એટલે કે જેન્ડર કે સામાજિક જાતિગત વર્ગો સોશિયલ કેટેગરીના ભેદભાવ વગર ગુણવત્તાસભર પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવું સર્વશિક્ષા અપ સર્વ શિક્ષા અભિયાનના મુખ્ય ધ્યેયો છ થી ચૌદ વર્ષના વય જૂથમાં આવતા તમામ બાળકોને બે સુધીમાં ઉપયોગી અને ઉચિત પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવું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 બાળકો જોડે મૂલ્ય આધારિત અધ્યયન કરાવવું જેથી તેઓ ફક્ત પોતાના સ્વાર્થ માટે નહીં પરંતુ એકબીજાના કલ્યાણ અને ભલાઈ માટે જીવતા શીખે બાળકો પોતાની ક્ષમતાઓનો આધ્યાત્મિક અને વાસ્તવિક એમ બંને રીતે વિકાસ કરી શકે તે માટે તેમને તેમના સ્વાભાવિક પર્યાવરણ અંગે જ્ઞાન મેળવવા અને પોતાના પર્યાવરણ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટેની તક પૂરી પાડવી સર્વ શિક્ષા અભિયાન પ્રાથમિક પ્રારંભિક બચપણ સંભાળ અને શિક્ષણના મહત્વને સ્વીકારે છે અને જીરોથી ચૌદ વર્ષના બાળકના વિકાસને એક સતત પ્રક્રિયા તરીકે જુએ છે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણને સ્ત્રી અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા અપાતી સહાયના પૂરક સહાય સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત આપવામાં આવશે સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજનાના પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ કેન્દ્રોને અને જ્યાં આવા સેવા કેન્દ્રો ન હોય તેવા ક્ષેત્રોમાં પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડતી સંસ્થાને સીધી જ આવી સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે ત્યારબાદ છે સર્વ શિક્ષા અભિયાનના મુખ્ય હેતુઓ શિક્ષણ બાહેધારી કેન્દ્ર વૈકલ્પિક શાળા વ્યવસ્થા અને શાળામાં પરત યોજનાને કારણે બે હજાર ત્રણ સુધીમાં છથી વર્ષના તમામ બાળકોને શાળામાં હશે બે સુધીમાં તમામ બાળકોએ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ પ્રાથમિક શાળામાં પૂર્ણ કર્યા હશે 2010 હજાર દસ સુધીમાં તમામ બાળકોએ આઠ વર્ષનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કર્યું હશે જીવન માટે શિક્ષણ પર ભાર મૂકીને સંતોષકારક ગુણવત્તાવાળું પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવાનું કામ કેન્દ્રમાં હશે બે સુધીમાં પ્રાથમિક શિક્ષણમાંથી અને બે સુધીમાં પ્રાથમિક શિક્ષણમાંથી લિંગ આધારિત અને સામાજિક તફાવત દૂર કરી દેવામાં આવશે સર્વ શિક્ષા અભિયાનના હસ્તક્ષેપ અગાઉ ચર્ચવામાં આવેલા ધ્યેયો અને હેતુઓ સિવાય પણ સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા નીચે જણાવેલ કાર્યોમાં હસ્તક્ષેપ કરવામાં આવશે બાળકોને મફત પાઠ્યપુસ્તકો અને ગણવેશ પૂરા પાડવા નવી શાળાઓની સ્થાપના કરવી વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવી શાળા માટેના નવા મકાનો અને શૌચાલયોનું નિર્માણ કરવું પીવાના પાણીની પૂરતી સુવિધા પૂરી પાડવી પૂરતા પ્રમાણમાં શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવી સેવાકાલીન શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું બાળકોની અધ્યયન નિષ્પત્તિ વધે તે માટેના પ્રયત્નો કરવા શાળામાં બાળકોને વધુ પડતી ગેરહાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને મધ્યાહન ભોજનની યોજના શરૂ કરવી કે જેથી બાળકો શાળામાં હાજર રહે આ સિવાય પણ શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમની જાહેરાત બાદ સર્વ શિક્ષા અભિયાનના અભિગમમાં ફેરફારો થયા તેમની કેટલીક અગત્યની બાબતો નીચે મુજબની છે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખું 2005 ને પાંચને ધ્યાનમાં રાખીને શિક્ષણની પૂર્ણતાવાદી આ રીતનો ઉપયોગ કરવો તે માટે અભ્યાસક્રમ વિષયવસ્તુ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમો અને શૈક્ષણિક આયોજન તથા વ્યવસ્થાપનમાં સાર્થક ફેરફારો કરવા પક્ષપાતરહિત શિક્ષણ પૂરું પાડવું તેનો અર્થ ફક્ત એવો નથી કે તમામ પ્રકારના બાળકોને શિક્ષણની સમાન તક પૂરી પાડવી પણ વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના બાળકો મુસ્લિમ લઘુમતી સમાજના બાળકો જમીન વિહોણા ખેતમજૂરોના બાળકો જેવા વંચિત બાળકોને આવી તકનો ખરેખર લાભ મેળવે એટલે કે તેઓ કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર ખરેખર શિક્ષણ મેળવે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવી શાળાઓ ફક્ત તમામ પ્રકારના બાળકોને પહોંચની અંદર હોય એટલું જ પૂરતું નથી પરંતુ પરંપરાગત રીતે શિક્ષણથી વંચિત રહેલા વર્ગો જેવા કે અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ તથા મુસ્લિમ લઘુમતીઓના બાળકો છોકરીઓ વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો અને અતિ પછાત બાળકોની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતો અને તેમની અવદશા સમજીને તેમને શિક્ષણની સુવિધા પૂરી પાડવી છોકરીઓને છોકરાઓની જેમ આગળ વધવા માટે સમર્થ બનાવી એટલું જ પૂરતું નથી પરંતુ સ્ત્રીઓના મોભામાં પાયાનું પરિવર્તન લાવવાની જરૂર છે તે માટે ઓગણીસો અને ઓગણીસો બાણુંની શૈક્ષણિક નીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને છોકરીઓના શૈક્ષણિક વિકાસ માટેના પ્રયત્નો કરવા शिक्षकों केंद्री के के ने केंद्रीकृत करने एट्ल के स्थिर करने जैसे वर्ग खंड अंदर बहार एवं नव संस्कृति करें खास कर दलित हासिया पर रहता समाज की छोकरी ने समावेश वातावरण मी रहे त्यार शिक्षण नधिकार अधिनियम द्वारा प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिकरण मेट्ट की नैतिक जवाबदारी वालीओ शिक्षण શિક્ષકો અને શિક્ષણ સંસ્થાના સંચાલકો તથા અન્ય હિત ધરાવતા લોકોની છે એવું નકી કરવામાં આવ્યું છે આ તેમની નૈતિક જવાબદારી છે તેના ભંગ બદલ તેમને સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે કરવામાં નહીં આવે આ હેતુના સંદર્ભમાં શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમનો અસરકારક અમલ કરવા માટેની પૂર્વશરત છે કેન્દ્રાભિસારી અને સંકલિત શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાપન દરેક રાજ્યોએ શક્ય તેટલું વધુ ઝડપે ઉપરોક્ત કાર્યો પૂર્ણ કરવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ અસ્તુ થેન્ક યુ નમસ્કાર હું કેશવાલા ચિત્તલ શ્રી રામબા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરની પ્રશિક્ષણાર્થી છું આજના આ ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપણે એન સી એફ અભ્યાસ કરીશું રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા બે હજાર પાંચમાં બાળકોના શિક્ષણ અંગે નીચે જણાવ્યા મુજબ ચર્ચા કરવામાં આવી છે હાસિયા પરના બાળકો જેવા કે અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો માટે સમાવેશક વાતાવરણની રચના કરવી એ મહત્વનું કામ છે કોઈ વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થીઓના જૂથને અધ્યયન અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો તરીકે જોવા અને ઓળખવા એ તેમનામાં લાચારી અને લઘુતા ગ્રંથિની ભાવના પેદા કરે છે વર્ગખંડમાં અયોગ્ય શિક્ષણશાસ્ત્રીય અભિગમનો ઉપયોગ કરવાને કારણે વિવિધ સામાજિક સાંસ્કૃતિક પરિવેશ ધરાવતા બાળકો મુશ્કેલી અનુભવે છે અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોને અન્ય બાળકોની જેમ જ તેમના જૂથના સભ્ય બનવાનો અધિકાર છે બાળકો વચ્ચે રહેલ તફાવતને સમસ્યા તરીકે જોવાને બદલે તેનો અધ્યયનમાં સહાયક સ્રોત તરીકે સ્વીકાર થવો જોઈએ શાળામાં આવા બાળકોનું સમાવેશન કરવું એ સમાજમાં તેમનું સમાવેશન કરવા માટેનો માર્ગ ખોલી આપે છે તેથી દરેક પ્રકારના બાળકોને અનુકૂળ આવે તેવો લવચિકતા ધરાવતો અભ્યાસક્રમ ઘડવાનું કામ શાળાનું છે આ દસ્તાવેજ રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા બે એ વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવતા કોઈ એક વિદ્યાર્થી અથવા વિદ્યાર્થીઓના જૂથની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટેનું પ્રારંભિક બિંદુ છે દરેક બાળકને તેની ક્ષમતા મુજબ પડકારજનક કાર્ય મળી રહે તથા તેમને ક્ષમતા મુજબ અધ્યયન કરવામાં તથા સિદ્ધિ મેળવવામાં સફળતા મેળવવાની તક મળે તેવી જોગવાઈ અભ્યાસક્રમમાં જ હોવી જોઈએ દરેક વિદ્યાર્થીઓની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકાય તે રીતે અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું આયોજન અને અમલીકરણ થવું જોઈએ અક્ષમતા ધરાવતા બાળકો સહિત તમામ પ્રકારના બાળકોને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે શિક્ષણ હકારાત્મક વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરી શકે છે અન્ય શિક્ષકો અથવા બાહ્ય સંગઠનોની સહાયથી શિક્ષકો દરેક કાર્ય કરી શકે છે